مساء الورد اليوم ما طليت عليكم من عقب الفطور على ما مشوا ضيوفي قلت اسولف معاكم شويه طبعا احنا برمضان نحلل الذهب مع ان انا والله عادي اعر البس ذهب مو شرط برمضان يعني ايش اه كثر مناسبات اعر كذي وما البس براندات البس ذهب يا ما سويتها مو مره ولا مرتين بس ما ادري ارتبط عندنا الذهب برمضان اغلب الناس الحين ما قاموا يلبسون ذهب الا برمضان اليوم لابسه المقمش شوفوا بنات منزله اشياء جديده بالبوتيك هذه من من ضمن الاشياء شيء ما كنت فاهمه فكرتها بعدين اكتشفت ان هي نفس بيوتي بلندر اوكي بس تهتز يعني فيها شو يسمونه مذبذبات تهتز تهتز فلما توزعين الفاونديشن او توزعين الل... أي مثلا كريمتش المرطب تساعدك إنها تتوزع بطريقة سهلة، لأنه تهتز، عرفتوا؟ أنا اللي حبيته أكثر من أنها هي تهتز ان فيها مسكة، البيوتي بلندر دايماً لما تمسكينها ما تتحكمين فيها. الحلو هذي إنه فيها مسكة تشي تمسكينها ومعها آه شوفوا، إسفنجتين عشان مثلاً هذي خلاص تنتفت تغيرينها، تحطين هذه طبعاً هذي تنغسل عادي، أوكي؟ آه وسعرها تسع دنانير، حبيتها جداً. خوش بيوتي بلندر وايد حلوة قبل لا نكمل نشوف أغراض بوتيكات خنتبخر طبعا المبخر هذا ما شاء الله تبارك الرحمن صار الأكثر مبيعا رمضاني موجود بالبوتيك وايد حلو شكله وسعره بعد مناسب سعره أربعة عشر دينار يصير مبخر وتحت مكان تحطين فيه البخور هذا البخور بيج مع المبخر العود إنتي تحطينه أوكي عشان لا تنصدموني وصلكم تقولون وين البخور. صدقون ما أدري شنو البخور اللي حاطته أنا بالدرج من كثر أنواع العود اللي عندي والله ما أدري هذا شنو تكفون شوفه وشوفه شلون تطابخ وريحته أتينن أتينن بس ما أدري شنو ما أدري أي واحد هذا فضيع الريحة هذا اصوره لكم من بعيد مقدره اصوره لانه يعكس بنات هذا جهاز تدليك تحطين السيروم على وجهك او كريمك او اي شيء يعني عنايتك اليوميه بعدين تدلكين الوجه باستخدام هذا الجهاز هو يهتز معدن يعني راس الجهاز معدن ويهتز فيساعد ان الوجه يمتص الكريم اللي حاطته بنفس الوقت لما تسوين مساج حق الوجه انت تساعدين تحفزين الكولاجين فراح يصير شكل البشره احلى آه يخفف من علامات تقدم بالسن التجاعيد يعني اذا مسجتيه طبعا بشكل يومي حلو وسعره حلو نزلت لكم بعد هذا الجهاز بنات انا نزلت لكم وايد اشياء لأن انا احب الاشياء هذه الاجهزه اللي يعني كنا عياده عندك في البيت اجهزه عياده عندك في البيت فنزلت لكم كل الانواع هذا جهاز فيه شوفوا كوار معدن فلما تحركينه كذي على الويه يمسج الويه اوكي بنفس الوقت في اضاءه ال اي دي الازرق هذا الشيء يسوي هذا يعني يحفز البشره يحفز الكولاجين يساعد ان البشره تتجدد يجدد الخلايا يعطي الويه نظاره خل احنا فكفك لي شوفوا يعكس ما أدري شلون أصوره لكم، شوفوا هذا يعني وإنتي تحطي الكريم وتمسجين تمررينه على الوجه، بالضبط نفس مال العيادات، وسعره ببلاش، شوفوا هذا بعد بنات جهاز نفس الشي في ليت أحمر، آه هذا نفس الشي يحفز الكولاجين يساعد إن البشرة تتجدد، الفرق بينه وبين الجهاز الثاني إن هذا يهتز، شوفوا هذا يدوي تحركينه هذا لأ يهتز، أوكي؟ ونفس عاد انتوا اقروا عن الليت الاحمر شنو فوائده والليت الازرق شنو فوائده ترى كلهم يساعدون بتحفيز الكولاجين المحافظة على شباب البشرة آه... على يسهلون امتصاص الاشياء اللي تحطينها على بشرتج آه... شنو بعد؟ آه... يعطون البشرة جذي رونق نظارة وبعد سعره وايد حلو تكفون شوفوا بنفت شنو منزلين تكفون بنات تكفون شوفوا. أنا عندي البلت القديم اللي نزلوا هذيل الجدد شوفوا جمالهم بلشرات هذا في بلشر وإضاءة وفي كونتور وفي إضاءة ثانية اللي يصير في يصير معاها بلشر وفي كونتور درجة ثانية وشوفوا هذا نفس الشيء كونتور درجتين بلشر وهذه إضاءة مع بلشر وهذه إضاءة يبتون يبتون أموت على هالاشياء طبعا هم كل حبة بروح تنباع في بنفت بسعر يعني مو مو رخيص يعني لما تجمعين ال ال الاربعه الخمس اشياء اللي موجوده يطلع لك السعر غالي بس اهم يجمعينهم ببلت واحد ومسوين سعر البلت 25 دينار يعني وايد ارخص من ان تاخذين كل حبه بروح وتجمعينهم عرفتوا شوفوا يهبلون عاد أنت اختاري البلت اللي يناسبك هذا او هذا والله الاثنين حلوين يحيرون صراحه هذا على بينك شويه بنك وهذا على اورنج شويه هذا على اورنج نفس الشيء فيهم درجات الاورنج والبنك البلاشر هذا عندي يهبل يهبل يهبل البلاشر وفي اضاءه فظيع وهذا بعد بعد عندي اياه بلاشر وفي اضاءه والكونتور مالهم حتى درجه الكنتور وايد حلوه اللون وايد حلو سعره 25 دينار و500 احط لكم رقم هذا الحين الرقم الثاني ونفس الشيء سعره 25 دينار و500 عاد انتي اخذي اللي يناسبك واذا عندك مقدره اخذي الاثنين الاثنين يهبلون اقوى ماسكرا تذك... تذكرون يوم تكلمت عنها ترى صارت سولد اوت على طول اقوى ماسكرا تحسين إن انتي مركبه رموش تعطيك كثافه تهبل ومو من النوع اللي تخلي شعر الرموش يلزق ببعض ويصير شكله فيك لا لا لا لا تعطيك شكل طبيعي حق الرموش لا مو طبيعي يعني تعطيك شكل ماسكرا عرفته واللي تعطيك كثافة وبنفس الوقت شكل للموش يكون حلو سوادها يهبل والله اقوى ماسكرا انا جربتها في حياتي يعني ما افكر اغيرها الحين الحلو شنو إن مسوين عرض قوي لانكم تأخذين الماسكرا لك معها الكحل والميكب ريموفر فري يعني انت يدافع قيمة الماسكرا لحظة خلانا اطلعهم والله ان الماسكرا بنات اغنتني عن تركيب الرموش ما قمت اركب رموش الا بالمناسبات اتينن تجنن تعطيك مركب رموش بالضبط فظيعه انا احبها يعني انا ماخذتها مره بالصدفه قبل يدخلون بوتيكات ومن اول ما دخلت بوتيكات اول شيء قلت لهم ابي ماسكرا لانكم بس كانوا موقفين الشغل مع لانكم فتره ما ادري شنو كانت السالفه المهم انا ما نزلت عقب فتره طويله اعشقها هذه الحين ان شاء الله اذا صعدت فوق اصور لكم كم واحدة عندي اتينن اتينن اه يعني لو امدح لبكر ما ما اعطيها حقها المهم الحلو اللي نسوي لكم عرض يعني معاها ميكب ريموفر وكحل بنفس السعر شوفوا الكحل يعني بعد سواده مهين شوفوا خل احطه على ايد اختي تشوفون شلون يخط بسرعه مو مجربته انا اليوم اول مره اجربه والله شوفوا يخط بسرعه وسواده بعد مهين وايد حلو وبس والله نكتفي بهذا القدر وبس وسلامتكم، ايش قاعد انا يعانى برداك المقلوبة على السحور مرة ثانية. قاعدة ارتب شقتي واجرد الاغراض لقيت هذا البوكس دازينه لي بوتيكات في عطر ولوشن منزلين بوتيكات عطر كارولينا هريرة مع اللوشن بنفس سعر العطر يعني قيمة البوكس ستة دينار وانت ماخذة معاه لوشن زيادة. طبعا العطر هذا اللي مو مجربينه للحين أقول لهم طافكم وايد وايد العطر أنا أعشقه أعشقه أنا عندي العطر والحين دازلي أهم البوكس أموت عليه بنات أموت عليه تعرفون العطر الفرنسي الراقي الأنثوي تذي تذي ريحته يهبل العطر مو طبيعي مو طبيعي أكيد عارفينه ويحبونه حق اللي مجربينه منزلين منه بوكس مع لوشن بنفس سعر العطر واللي مو مجربينه أقول لهم نصيحة نصيحه طبعا نسائي بحت لان وايد العطر شو لكم؟ وايد انثوي وايد انثوي اموت عليه اعشقه انت بعد بتعشقونه، طبعا اللي مجربينه نصيحه أك... جربوه بنات بتجنون عليه بتجنون عليه، طبعا هو شكله كلش ما يصلح رجالي حتى الشكل مو بس العطر آه وايد قوي وايد قوي وايد بتحبونه اللي يحبون العطور الفرنسيه الانثويه الناعمه بتحبونه وايد طبعا الحلو بعد انه مسوين عليه عرض انا وايد حبيت العرض انه تاخذين معاه لوشن بنفس سعر العطر يعني انتي دافعه 36 دينار يطلع لك معاه لوشن وحلو البوكس يصلح هديه وترا هذا الفتره محدوده بنات اللي تحب العطر لا طوف العرض لفتره محدوده فاللي تحب العطر طلبي الحين 36 دينار بوكس يصلح حق هدايا كنا دافعه انتي بس قيمه العطر وايد حلو العرض درجه بنجاب هذا يصلح حق البيض اللي نفس لوني واللي اغمق شويه لونه يهبل تغطيته تينن على الوجه طبعا بما اني قاعده انظف خل اقول لكم الاشياء اللي استخدمتها اليوم قاعده انظف الميكب واريد كل شيء مكانه شوفوا آه، هذا الفاونديشن بنات من نارس فظيع آه، فظيع فظيع ولونه عرفتوا الفاونديشن المصوفر مو اللي على على على وردي انا ما احب الفاونديشن اللي على وردي هذا على اصفر فيغطي عيوب البشره عدل ولونه على الوجه عجيب عجيب عجيب اليوم شوفوا هذه الدرجه تصلح حق البيض واللي اغمج مني شويه انا لما احطه يعطيني درجه اغمج من لوني يصير شكله على الوجه فظيع فظيع هذا الاغمج بنات شوفوا اسمه والله ما ادري برشلونه ما ادري برشلونه ما ادري شنو اسمه المهم هذا حق السمر بس هذا للاسف سولد اوت من بوتيكي فتقدرون تاخذونه من برا بنات هذا حق الحنطاويه السمره لونه شويه على تان فظيع فظيع وايد حلو من الأشياء اللي تينن تينن تينن لعقب باكر أقول لكم تينن كونسيلر هدى بيوتي بنات الكونسيلر فظيع هذه هذه الدرجة بالذات شوفوا آه شو اسمه شوجر بسكت 12 جي هذا هو الكفر مو طبيعي تخيلوا الفترة الأخيرة كنت أحطه تحت عيني وال- واللي زايد بالفرشة أوزعه على وجهي كله تخيلوا اوكي هذا بنات اذا اذا هالاتك لونهم بنفسجي بنفسجي بنفسجي هذا يخفيهم كونسيلر فل الزايد بالفرشه يعطيني كنا حاطه فونديشن كامل عرفتوا مو طبيعي مو طبيعي مو طبيعي الدرجه هذه بالذات 12 جي اوكي حق اللي عندهم هالات والله العظيم راح تدعون لي عليه يخفي الهالات تماما من من تحطين نقطة هني نقطة هني وزعيه تحت عينك وفوق عينك شوفه شلون شكل الوجه يتغير لأنه يعطيك تغطية فل كفر وايد حلو طبعا هم يقولون ما يصير تستخدمين الأشياء الفل كفر يوميا أنا يوميا أستخدمه يوميا ما قمت أحب أصلا كونسيلر غيره أنا قبل أمانة أحب كونسيلر نارس وما زلت أحبه بس هذا لا يعني يصك على نارس صراحة وايد تغطيتها اقوى من نارس وايد جربوه وادعوا هذه الدرجه بالذات الحين بحط بحط لكم رقمه في البوتيك وسعره يهبل سعره 10 دنانير وسبعمية 750 ايش رايكم وانا مسويت لكم فقره ميكب من زمان عن الميكب ها طبعا بكمل تنظيف قاعده اطلع الميكب كله انظفه وش اسمه واذا لقيت شيء ثاني بعد حلو اصوره لكم خل اشوف شنو أشياء انا مستخدمتها حلوه حسافه شوفوا شنو خلاص مجموعه اوفره شفتوا يوم اقول لكم لحقوا عليها لان بسرعه تخلص الاشياء اللي تنزلها اوفره دائما باسعار مناسبه تطير بسرعه خلصت يلا عليهم بالعافيه اللي لحقوا عليها آه هذا طبعا انا من اليوم ان شاء الله راح ابلش استخدمه وراح اوافيكم بالنتائج انا قلت لكم مو مجربته بس بجربه الحين الفتره القادمه على حواجبي لان قسما بالله تعليقات البنات يعني تأثرت صراحة شي شلوني استخدمه ركب رموش تخيله وهو حق الحواجب والرموش انا ما راح استخدمه على رموشي بستخدمه على حواجبي فظيع فظيع شوية عليه استخدمت وايد منها الطقة شوفوا التعليقات بصراحة عجيب لاحظت نتيجة اسرع للحواجب الحمد لله رموشي وايد احسن عن قبل قبل لازم اركب رموش الحمد لله الحين ما احتاجه بس الاقوى كان اورمانا مع الاستمرار بتشوفين شيء يصدمج من النتيجه الحلوه يطلع الشعر ويغطي الفراغات بنات بموت حتبه بنات بموت هي تطلب بعد ما خلصت اختياراتي لقيت نفذ عاد الحين شوفوا صراحه يجنن طول رموشي وكثفهم كنا حاطة ماسكرا قوي للأمانة عن تجربة، أقول لكم تعليقاتهم تهبل، قسماً بالله شوقوني أستخدمها، شفتوا فائدة التعليقات؟ دايماً لما تستفيدون من منتج كتبه مجاناً، يعني يكفيش تستخدمينه فترة طويلة، يعني يعطيك علاج لفترة وايد طويلة لأن اثنينه مع بعض، وتاخذين واحد والثاني مجاناً، يعني هو بسرعة يصير سولد أوت وبعد العرض قوي، واحد والثاني مجاناً. طبعا القهوة اللذيذة شنو يبي لها يبي لها حلو ولذيذ وماكو احلى من قات ودقيز تكفون شوفوا جمال البوكسات شوفوا الالوان شون فكروا بهاللون يهبل يهبل وايد حلو اللون طبعا المحل هذا يديد بنات بس ما شاء الله تبارك الرحمن واضح انه شغل يعني شي فاخر شوفوا اصلا جمال التغليف وجمال البوكسات وجمال التفاصيل الله كوكيز خليني أشوف هذا شنو كوكيز بالكندر وهذا الاوريجينال وهذا قرص قيلي وهني آه حلو شوفوا شلون طريقته ومولتن كيك أول شيء بذوق القلبه شوفوا شكل فظيع حنذوق الطعم يلا مسوي لكم عرض قوي بعد بقول لكم يا الحين هذا لازم يتسخن طبعا الصوص سخنته هذا صوص كندر وهذا صوص شوكولات وهذه قلبة خل انا عجبني التغليف، خلنا مع بعض. بس بعد ما اذوق. تبارك الرحمن الألبة شيء خطير، كيكة كيكة مو قلبة لذيذة وهذا الكنافة اللي حاطينها عليها ما ادري شعرية ما ادري شنو. مخلي المكس خيالي، اتهبل اتهبل واهم شي ما فيها سفرة بيض، اهم شيء عقدتي انا باللبة الاسفرة. اتينن. ذي وبالعافية. وبذوق كوكيز الكندر شوفوا ومعاه صوص وتسخنونه بالميكروويف 15 ثانيه شفتوا الكوكيز شلون ترف وبعدين تغمسون فيه كوكيز الكندر بنات يعور القلب من اللذاذه يهبل يهبل بايل كوكيز بنات خطير يهبل أبي ترف ترف يعني عرفتوا تكسر بيدج فظيع امم قوي قوي وايد قوي والله مستوى الكوكيز عندهم مو عادي ابدا وايد قوي فتشوفت اجرب النوع الثاني هذا مع هذا اللي بالتشوكلت مو بالكندر الاوريجينال خليني اذوقه شوفوا شوفوا الجمال اممم الكوكيز عندهم فظيع طبعا اليوم احنا زواره فوخرت عنهم شويه عشان اصور الحلو بس بسم الله عليهم واليهال صوتهم واصل هني ماكو فايده لو شو تسوين؟ بسم الله عليهم طبعا عيالنا نقدر عليهم بس عيال الناس بعد فشة تقول له اسكت. فوخرت انا جيت عشان اصور لكم الحلو المهم الكوكيز لذيذ يذوب يذوب يذوب القلبه تينن وبصدمكم الحين بالعرض اللي مسوينه لكم صدمه العرض صدمه شح هذا قمة لذا كوكيز الكندر يبچي القلبه فظيعه فظيعه فظيعه والله كنت تأكلين كيكه ما كنه قلبه فقط يعني تاخذين شغلتين ب11 دينار تقدرين انت تحددين تبين الكندر او الاوريجينال كيفج انت اختاري وبحط لكم بنات انستغرامهم حلو عندهم قرص عقيل ريحته ينن فبحط لكم الانستغرام بس تسحبون الشاشه فوق ادخل لكم انستغرامهم وشوفوا باجي الاصناف